Ця скульптура Богородиці, яку відновили жителі сіл – Мильне та Бліг. Тут священники відправили молебень за мир в Україні. Серед тих, хто прийшов помолитися – 77-річний Григорій Луцик. Чоловік, каже, працював у будівельній бригаді. 30 років тому він збудував цей пам'ятник. Хотіли зробити сюди, ну, десь пам'ятник поставити на честь незалежності. Мене... Ну, кликнули мене тут для розробки, ми шукали місце, тут була дуже глибока яруга, де стоїть пам'ятник. Я запропонував в ту всю яружу зробити пам'ятник. За 30 років верхній шар покриття скульптури пошкодився, розповіла жителька Мильного Марія Войцишин. Жінка розповіла, до 30-річчя незалежності України вирішила його відновити та облаштувати територію довкола скульптури. Небесна цариця є захисницею нашого села. В роки Великої Вітчизняної війни у нашій церкві лежали поранені солдати і от після Цього якийсь період один солдат сказав, що йому матір Божа приносила в гледчику води. Я думаю, що сьогодні саме в такий день незалежності України Небесна Цариця прихилилася на до землі і Небесна Цариця зійшла, щоб всіх поблагословити. Загалом на реконструкцію скульптури та облаштування території навколо неї витратили близько 90 тисяч гривень, розповів староста сіл Мильне та Бліг Борис Величко. За його словами, гроші збирали жителі сіл, ще частину дали благодійники. «Тут і мур встановлювали, і пліт мирували, бруківку клали, всім двома селами. Приходить, всі свої робили своїми силами. На процесі 2-3 місяців, кожної суботи. Ну і так роботи проводилися ще й будні дні. Переважно субота виходила. І маємо такий результат. Леся Продоус, Василь Панчук, новини на Суспільному. Тернопільщина.